<تصفيق> الآن وحصياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزحفات والشيلات شيلات الأرض قصائد شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج مده تراحيب تقاعد تفليم جوال والدول الحنيلة، تسعة ستة صفر خمسة سبع في عالم الصوتيات ليس الوحيد ولكن الآن وحصريات اشتريها همسة لكل جديد في عالم الصوتيات جديد ثقافة وشينات، شينات ثقافة، شعرية حسب طلب، مواليد خروج مدح تراحيب تقاعد تدريب ترقيه نقل مكتبه العامه جوال سته خمسه سته او من خارج المملكة جوال سته سبعه تسعه سته سته ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتية ####ليس الوحيدون ولكن الأخير... الآن وحصريا في استديوهات همسة فرح... لكل جديد في عالم الصوفيات، جديدة الزفات والشيلات... شيلات الفرح... قصايد شعرية حسب الطلب... مواليد... ميكي... تخرج... 55 8, 7, 6, 8 <تصفيق> الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس ولا ولكن لا. الآن وحصريا اجتد لها 5 عام لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزباق وشيالات جلات الترق حصائد شرية حسب الطلب واريد ميكو. تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم ترقية ناقضة سبت جوال صفر أو من جوال الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولا